الحاضرين جميعا هذه الفقرة هي خصيصا لهذه الدفعة المتميزة لذلك اطلب من الجميع التفاعل مع هذه الفقرة بشكل يعني كبير جدا اذا الى الاغنية الوطنية ارواحنا دماؤنا وللجمال بقية وللألق أيضا بقية هنا أيضا مع التحية الكبيرة والمختلفة جدا نستقبل خريجي وخريجات هذه الدفعة المميزة مع الاستقبال الحار والتحية الكبيرة استقبالا لهذه الدفعة المميزة ارواحنا دماؤنا نبديك يا يمن ولاؤنا اخلاصنا للشعب الوطن ايلول الصنعاء وتشرين عدن، لا لم ينال الطامعون من شموخه ولن فلا ما كان بيننا لعابد الوثن وليس في صفوفنا من يزرع الفتن في الوحدة تقودنا إلى النهوض في الوطن تقدمي مشاعلا مشاعة على الزمن في الوحدة تقودنا إلى النهوض في الوطن تقدمي مشاعلا مشاعة على الزمن ترهب الزمن مهما يطول سيرها لا يأسنا الحب والتقدير لهذه الفقرة المميزة من القلب إلى القلب شكراً للخريجين فعلاً اعدت لنا الدماء القديمة عدت لنا الحب القديم لهذا الوطن الجميل أتى صوت العقل من بعيد وقال لماذا لا تبدأ من جديد فقلت أبدأ بماذا؟ قال لماذا لا تبدأ بالوطن؟ فقلت أحببت فاتنة وعشت بحبها ونظمت أبياتي لوصف حبيبتي هي من هويت فلم أجد بجمالها غير الدلال يقول هذه مهجتي هي من وددت ويصالها بل قربها هي من وددت بأن تكون رفيقتي هي في الليالي العتم مصباح الدجا هي في الليالي النور أجمل حلتي بل إنها أمي التي أحببتها أنا لأمي أن تكون خطيبتي أنا لخطيبتي أن تكون حفيدتي بل إنها في مهجتي كحفيدتي أوقفني القلم وقال من تلك التي أوصافها بالحسن لا لم تنتهي فأجبت عذراء وقعت بحبها أدعو الإله بحفظها في سجدتي أوقفني المداد ومن تكن أفصح بها فذرفت دموعي ثم سالت مقلتي فأجبت إنها أم الجميع وأم كل ثقافتي يمن السعيدة لذلك تحية إجلال وإكبار وحب وامتنان وتقدير لكل يمني موجود في هذه القاعة وفي مختلف القاعات لكل بدايات النهاية ولكل جمال حكاية ورواية وهنا الخريجين دونوا في هذه اللحظات كل الحب والتقدير والجمال لهذه الدفعه المميزه. نصل الى نهايه هذا الحفل الجميل. شكرا لاحلى واجمل الخريجين. شكرا لهذه الدفعه المميزه. شكرا لاحلى تصوير سامر شكرا سارديجي. شكرا فريق الاولمبيه الأم شكرا اداره قاعه النخبه.